בסרטונים הקודמים למדנו שאם יש בלחץ קבוע או בסביבה עם לחץ קבוע, השינוי באנטלפיה שווה לחום שנוסף למערכת. נוסיף את ה כי זה בלחץ קבוע. אם יש תגובה, נגיד A ועוד B, אני יוצרים את C, והשינוי באנטלפיה, הזה פחות האנטלפיה הזה, השינוי באנטלפיה קטן מ יודעים שזו תגובה אפסוטרית. למה זה ככה? נמניח לחץ קבוע, איך אנחנו יודעים שהיא אקסו-תרמית, שהיא פולטת אנרגיה? כי השינוי באנתלפיה, כשעותפים במערכת בלחץ קבוע, שווה לחום שנוסף למערכת. אם החום שנוסף למערכת הוא שבילי, כנראה משחררת אנרגיה, משחררת חום או אנרגיה. אז ועוד אנרגיה, בסרטונים הקודמים קראנו לתגובה הזאת אקסו רומת זאת, אם נראה תגובה הדורשת אנרגיה, נגיד A ועוד B, ועוד אנרגיה מסוימת היוצרים את C, מה זה אומר? זאת אומרת שהמערכת ספגה אנרגיה. כמות האנרגיה שנוספגה שווה לשינוי באנתלפיה. זאת ה-H הוא חיובי. השינוי באנתלפיה הוא חיובי. אנרגיה נקלטה במערכת, אנו קוראים לתגובת האלה אנדוטרמיות. החום מתלט. עכשיו, אם ברסונלנו לדעת האם התגובה מתרחשת לעצמה, אם היא ספונטנית, נראה שנוכל להשתמש בשנית באנטלפה כאינדיקציה. ברור שאם משתחררת אנרגיה, אם לא אנרגיה כדי שהתגובה תתרחש, לכן שהתגובה הזאת היא ספונטנית, באותה צורה אם אולי להוסיף אנרגיה למערכת, ההגיון שזה אומר שהתגובה אינה ספונטנית. לצד שני, ייתכן שאם החלקיקים נאים במהירויות תקובהות, שיש להם הרבה אנרגיה קינטית, שיכולה לשמש לחיבור בין החלקיקים האלה, ייתכן שזאת תגובה תהיה בכל זאת ספונטנית. אולי שאינוי ואנתלפי לבד, אינו מתאר לגמרי מה שיכול לקרות. כדי שננסה להבין ולקבל תחושה מתי תגובה מתרחשת, בצורה פונטנית. בואו נחשוב מה יכולים להיות הסמנים המצבים על כך. אנחנו יודעים שדלטה-H יכול להיות סמן. אם אנגיה משתחררת, אם h קטן מ-0, זה דורים לי לחשוב שהיא תכן שהתגובה ספונטנית. מה קורה עם האנתרופיה קטנה? מה דברים הופכים למסודרים יותר? עמדנו מהחוק השני של שזה לא כל כך אנחנו יודעים, בניסיון אישי, שדברים לא עוברים מעצמם למצב מקרו, שבו אה, יש פחות מצבי מיקרו. היצעה לא מרכיבה את מחדש, היא אינה קופצת מהרצפה בעצמם, שיש הסתברות מסוימת שזה יקרה. מכך נראה שגם האטרופיה יכולה להיות סמן. תכן שגם הטמפרטורה יש כבר דיברתי על זה, כשהתייחסתי לאנרגיה כאן, אפילו אם זו אושה אנרגיה בפיצוע, תגובה יתכן שאם הטמפרטורה מספיק גבוהה, החלקיקים יוכלו להתחבר בצורה קולושי וליצור אנרגיה כדי שהתגובה תגביכי. בואו נחשב על זה. בואו נראה מה יכולים להיות הסמנים ואיך יהיו התגובות תלויות בצירופים שונים שלותם תם סמנים. הסמנים בהם מעסוק הם, נראה שדלטה H יכול להיות זאת אומרת אם האנרגיה נקלטת או לא, יש לנו דלתה S, אשימי ואנתרופיה, אם המערכת הופכת להיות בעלת יותר מצבי מיקר פחות, והיא הופכת ליותר או פחות מסודרת. יש לנו גם את האנטרטורה, שהיא אנרגיה קינטית הממוצעת. פה נחשוב על מצבים אפשריים שונים. תסתכל על המצב הראשון. תסתכל על מצב H קטן גדולה ההיגיון שלי אומר שזה אכן יקרה, במקרה שבו המערכת תהיה יותר אנתרופית לאחר התגובה. אם את רובבה כדי לאחת לראות את זה האישי, תכן שיש לנו מצבים, תכן שיש לנו יותר חלקיקים, מן שאנתרופיה קשורה למספר חלקיקים במערכת, זאת יכולה להיות תגובה שבה לאחר התרחשותה, יהיו לנו יותר חלקיקים. נגיד שיש לנו, נגיד שיש לנו את הברנש הזה. נגיד שיש עוד ברנש כזה כאן, ואז ברנש אחר כזה כאן. ונגיד שיש לנו מולקולה כזאת כאן. או נגיד שיש מצב יותר, אנו רוצה לקרוא לו יציב או לא יציב. נגיד שכאשר הברנשים האלה נגשים, שבין... זאת התוצאה. אני את המולקולות מתחברת הזאת, אז יש לנו אחת יצירי כל כחולות. אחת הכחולות מתחברת למולקולה בצבע חלט, אחת מכחולות מתחברת למולקולה בצבע אדום, ויתכן שהמולקולה בצבע חום נשארת לבד. עברנו למצב שבו שני מולקולות, במצב בו יש 3 מולקולות. יש לנו יותר אי-סדר, יותר אנטרופיה, וזה יכול להיות בבירור, יותר מצבי. זכור של נתון ש-h קטן מאפס. זה מה שהאלקטרון של המולקולות האלה, אלה, אלה. הם באותה פוטנציאל נמוך יותר, או בתצורה יותר יציבה. כשהלקטון נובים עם מצב בעל פוטנציאל גבוה יותר, הופכו יותר יציבים, הם משחררים אנרגיה. מכיוון שאמרתי, נלכת חילה. כששינוי באנטלטר, קטן מאפס, נוסיפים פה זה די ברור שהתגובה הזאת תהיה ספונטנית בכיוון ימין. הרבה יותר קל לשני חלקיקים להתנגש ביניהם ולעבור למצב הזה. מאשר שלושה חלקיקים, מבחינה הסתגרותית, כן? מאשר שלושה חלקיקים מתחבר ולעבור למצב הזה. בנסף לכך, הברנשים האלה יותר יציבים האלקטרונים שניים במצב של פוטנציאל נמוד יותר. סיבה אנתלפית שתגרום להם לנוע בכיוון הזה. אין סיבה אנרגטית הזה. אני רואה לי די הגיוני, שללא תלות בטמפרטורה, הכיוון הזה של התגובה הוא המעודף. סביר שהתגובה הזאת יהיה ספונטניה. נעשה משהו שהוא קצת פחות intuitive. מה קורה? דלתה H קטן מ-0, אבל מאבדים אותו. זה לא כל כך נראה. ובגלל החוק השני של התלמודינמיקה, אומר שאת האנתרופיה ביקום גדלה. אני מדבר רק על המערכת הזאת, נגיד שנאבדים אנתרופיה. זה מצב שבו אני מבחין לשני אקטיפים, בגלל שיש לי את האקטיפ פרטיט הזה, את הזה, ואם הם מתנגשים ביניהם, כפויינג, האלקטרונים שלהם יהיו יותר יציבים. יצרו את הדבר הזה. כשזה קורה, האלקטרונים יהיו במצב של פרוטנציאל נמוך יותר, והם גם משחררים אנרגיה, נוסיפים כאן אנרגיה. אני יודעים זאת כי השינוי באמטלפיה, כן? קטן מ-0. יש לנו פחות אנרגיה במצב הזה, מאשר בזה. והאפרש נפלט כאן. האם תגובה כזאת יתרחש? פה נכניס את הטמפרטורה למשחק. מה יקרה בטמפרטורות נמוכות? בטמפרטורות נמוכות, لكل كله هالإله يشنه في كلمة مودم خان استخفوا كمود لعات زخوش أن نדבר عن سبونتاني سبونتاني سبونتانيز ومن لا سبونتانيز إني أنا נורא. כשאני מדבר על ספונטניות, אני שואל את עצמי האם התגובה תתלחש מעצמם? אני לא מדבר על מהירות או על קצב התגובה חשוב להבחין בהתאר האם זה יקרה? זה לא חשוב אם זה ייקח שנה עד שזה יקרה. אני אף רוצה לדעת אם זה יקרה בעצמו אם הטמפרטורה נמוכה החלקיקים האלה יזכלו להם ובקושי יתנגשו אחד בשני. אבל בסופו של דבר הוא התנקשיר ביניהם. כשזה קורה, ומסחפים אחד בקרובת השני, ושמסחפים אחד ליד השני, הם יעברו למצב... תמיד נותנים להיות פודנציאל נמוך יותר. אני מנסה לתת לכם עזבי אינטיוטיבי ונפנוף יתיים. מכיוון שהתגובה הזאת פולטת אנרגיה, גוברת במצב של פודנציאל יותר נמוך, האלקטרונים מצבים את עצמה כשהם מתקרבים, מגיעים למצב הזה ומשחררים אנרגיה. כשאנרגיה נפלטת בצורת חום בצורה אחרת, קשה להחזיר אותה ולחזור לכיוון נסוע. לא, שatkובה היא ספונטנית. מה temperatura נמוכה? חתזר. ספונטנית. דימ ה temperatura נמוכה. מה קורה ה temperatura גבוהה? תבינו ל that אלה ה ינמה יש יותר. יש עוד אחד כאן, ובצד הזה. ישנם חלקיקים נוספים. ברור שאין רק חלקיק אחד, אחרת אין שום טעם בכל משתנה המקרו. על מולקלות מסוימות בלבד, אנחנו מדברים על מערכות שלמות. מה קורה עם הטמפרטורה שהמערכת הזאת גבוהה? נחשוב מה יקרה של הטמפרטורה גבוהה. בצד הזה, החלקיקים יחדו אחד לשני ומהירויות גבוהות. אפשר לתתכל על זה. כמו... זאת יכולה להיות התנגשות מכוניות. המדה מכוניות, והאטומים מהם, המרכתיבים של המדה מכוניות, אם הן מתנגשות, גם אם הן נוטות להצמד אחת לשנייה, יש להם בורגים, ובקום הם יצורות חיבור אחרות. ומשתי מכוניות מתנגשות במהירות גבוהה, כל הבורגים, המחברים והלטוחים לא יעזרו. כל התפרק ויעוף. יש לנו קינטית העליין שלי אומרת לי שבצד הזה שהתגובה רגעים האלה יתפרקו וייעורפו לצד הזה. חגילים האלה, שגם להם יש אנרגייקים הם יעברו אחד לשני כל כך מהר יירטעו אחד מהשני, כל כך מהר שהכוח הנגדי, הנטייה של האלקטרונים שלהם לעבור במצב יותר יציב לא תשנה. תמיינו לעצמכם שאתם מנסים להצמיד גלגל המכונית בזמן שאתם רצים זו טלנולוגיה פחות חזקה, אבל זה לא משנה. אני חושב שאתם ביניים שאם הטמפרטורה ממש גבוהה, פחות סביר שם בנשים האלה, כשהם נזכפים אחד לאיזושנים, יהיו מסוגלים להתחבר כך שהאלקטרונים שלהם יהיו יותר יציבים וביצעו תגובות אקסוטלמיות. תחושתי, שאם הטמפרטורה מספיק גבוהה, אני לא Slovenia גדושי לא מספיק גבוהה, אך מה אם הטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, הטמפרטורה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ככן הזה יתנגש בזה, בקום ליצור את זה, הוא יעיף את החלקיק הכחול שמצא את עצמו כאן, אני אמור לצלת הכחול בצלח כחול. תכן שיפרק את החלקיק הזה, במקיבת, אם יש מספיק אנרגיה קינקטית. זה מופיע לכך שזאת אינה תגובה ספונטנית. על כך, כשהטמפרטורה מספיק סביש תהיה ספונטנית, זאת yani, אומרת, טפרטורה מספיק גבוהה, חלקיקים האלה יגיבו, יגשו לאחד בשני, והתגובה תלך בכיוון הזה, זאת yani, אומרת, טפרטורה גבוהה, היא הולך הזה, זאת yani, נמוכה בכיוון הזה. אני אנסה לאסוף את כל מה שדיברנו עליו, כדי להגיע לחיבור נוסחה ספונטנית. אנחנו 0 כשנאה אצטפרות גדולה שהתגובה תהיה ספונטנית. אם נחפש ביטוי שלם, שאם הוא יהיה קטן מ זה אומר שהתגובה ספונטנית. אנחנו יודעים ששינוי חיובי באנטרופיה טוב לספונטני. רואים זה בכל המקרים. אני אשם יותר מצבים, זה תמיד טוב. יש יותר סיכוי שהתגובה תהיה ספונטנית. אנחנו רוצים שהביטוי שלנו יהיה שליני. כדי לנבא ספונטניות, נכון? שינוי חיובי באנטרופיה צריך לגרום לביטוי להיות יותר שליני, רק על כן עלינו להחסיר בסדר? אם חיובי, הביטוי יהיה יותר שליני. זה אומר שהתגובה ספונטנית. אם זה שלילי. זה אומר שמשתחררת אנרגיה. אם זה חיובי, פחות מסודרת. ככה כל הדבר הזה יהיה שלילי, זה נראה טוב מה קורה עם השינוי באנתרופיה שלילי? yeni ח�אל ס ид освGülme עם השינוי באנתרופיה שלילי הביט Jeong שעם השינוי באנתרופיה שלילי היא פחות ספונטנרית נכון? במקרה הזה השינוי באנתרופיה היה שלילי עברנו מבחות סדר ליותר סדר פחות חלקיקים מה עוד אמרנו? במ bas Jose M ש התפירה תבוא, הממצא הזה שוחט את הטרופי, החלקיקים יתנגשו בינם, וייערכו יותר את הטרופים. ש התפירה הנמוכה, הם יטקרפו, יחלו עד השני, ואחר כך נעלדי, ש המטרה, זה שיקOVER. פה נרץ איזו משכaria שזו? ש התפירה גבוהה, השינוי בטרופיה קOVER. ש התפירה השינוי בטרופיה לא קOVER. מאין קיומן הקפיטור השינוי בטרופיה이나 התפירה? מאין קיומן מוסיף קAN את הטמפרטורה. הטענה שלי בהתאם לכל השאלה עוד היא שאם הביטוי קטן מ זה אומר שאנחנו עוסקים בתגובה ספונטנית בואו נראה זה ניפק בכל כל מה שאמרנו אם הטפרטורה גבוהה הזאת בכיוון ימינה הייתה אקסוטרמית כשעושים ימינה עם מצב עם יותר מולקלות למצב עם פחות זה היה אקסוטרמית. תמperature נמוכה, הגיון שלי אומר שזה יש ספונטני, אבל אנשים אחרים, חפור אחד לשני, רואים המצב הזה שולית ייצוץ. זה הגיוני? התמperature נמוכה, איזה דבר זה לא כל כך קובה? אפשר לחשוב על מיקרקיטום, האף שם מפל, איזה הזה זה נעלם? לא ניתן לנהיג לזה, זה אולך לכתם, איזה דבר זה שולח? התמperature גבוה, איזה דבר זה שולח? הדתה יש כתם מהףס, איזה יש לוקח להפוך לחיובי? נכון? אפילו, <אפילו> אם זה שלילי, אנחנו מכסירים Δלתא-S שלילי. כשאנחנו פה סימן מינוס זה יהיה חיובי. זה חיובי, הטמפרטורה מספיק גבוהה. זכו שאנו בסקל קלדין, כך שהטמפרטורה יכולה להיות רק חיובי. אם זה מספיק חיובי, הוא יכניע את שינוי האנטלפיה השלילי. וזה לא יהיה ספונטני יותר. אם הטמפרטורה מספיק גבוהה, הכיוון הזה לא יהיה ספונטני. זה מה שאומר לנו הנוסחה הזאת. אם יש לנו שינוי אנטלפיה שלילי, סופה, שינוי, שינוי אנטלפיה שלילי ושינוי אנטלפיה חיובי, אנחנו משחררים עיניו. זה שלילי, האנתרופיה שלנו גדלה, המערכת פחות מסודרת, גם זה הופך לשלילי. אז כל הביטוי הזה יהיה שלילי. שלילי וזה חיובי, המצב הופך ליותר אנטרופיה ומשתחררתם מהאילי. התגובה היא ספונטנית בהחלט. הנוסחה הזאת אפשר להגיש טוב עם הנוסחה הזאת. ברור לכם שלא לא המצאתי אותה מהראש שלי. זאת אכן המשוואה המנהבה, ספונטניות. הוכיח את זה ביתר הכבדה מההמשך כשנשתמש בנוסחות תסיעות יותר עבור אנטרופיה וגרלים אחרים. זאת הנוסחה לנו אם תגובה היא הזה ניסיתי שתבינו למה הנוסחה הזאת הגיונית. לגודל הזה כאן קוראים Delta G או השינוי והאנגר החופשית של גיבס. וזה מה שמנבא עם תגובה ספונטנית. בסרטון הבא תהיישם את הנוסחה הזאת במקרים יותר, נראה איך ניתן להגיע לנוסחה מהעקרונות בסיסיים בטרמודינמי.